support Thank you. Тука някъде има мишка, да знаеш. Купила съм ти изкуство на торт. Ще ти трябва за... А, сега, известно време, аз ще се грижа за растенията ти, за да не си замърсиш работа. Ти от кога не си излизал? Ехо. Тихо. Какво кажеш? Знаеш от колко време се чуя, какво става в този апартамент? Всякакви супер странни звуци се чуват и даже един път видях ято гълъби да излитат през прозореца. И си викам, трябва да проверя. И дойдох. Извърнах на званеца, обаче звънеца не работеше. После почуках. Обаче никой не ми отвори. И после си викам, ще отида при хазекта да я питам. Кой е тук? И тя ми отговаря, че никой не е живее тук от години. Също го пречи ако ти потряд органите, може да си купиш. Няма смисъл да за животното. Вчера се дипломирах и днес си тръгвам. Мястото е хубаво, ама не мога да си го позволя. Донесла съм ти подарък. Може да гледаш навън и да видиш, че не е толкова страшно. Ама това място ми трябва за витамини.